Ei ole mitään pahoja allergioita, että omena, manteli ja pähkinä. Käykö onko onks nää kakussa mitään näitä? Ok. Tuotetiedot, ainesosat, sokeri, kakku, sokeri, kananpuna, vehnäjauho, ja ulo, vesi, vehnätärkkelys, luosifruktoosisirappi, rasvaton maito ja uhe, emukotte ja neet. EE Sisältää pieniä määriä pähkinää ja maan Harri hei, tässä saattaa olla pähkinää.